Victor Ponta a aflat decizia judecătorilor în dosarul turcenii rovinari. În alta curte de casacie sub linierei justicie a discutat, la un nou termen, joi, în prim instanță, dosarul rovinar turceni în care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru sevâr subliniere a infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnturi private, complicitate la evaziune fiscală subliniere i sepelarea banilor. Judectorii au decis, ideea de a dată, se amână verdictul i au stabilit un nou termen pentru 10 mai. Instanța Supremă a mânat, până acum, de patru ori pronuncarea sentinței în acest dosar. Victor Ponta a fost trimis în judecat de DNA pentru fals un înscrisuri sub semnul privat 17 infracțiuni, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, sublinierea sepelarea banilor. Fapte se vor în calitate de avocat, reprezentant legal al cabinetului individual de avocat Ponta Victor Viorel. În dosar mai sunt judecați fostul senator Danova, avocat coordonator al Societii -Ci Civile de Avocatiova sub liniere Iasociacit, Lauren Ciurel, fost director general al SC Complexul Energetic Rovinar Sa, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, sublumierei Octavian Laurenciu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turcen. Procurorii suscince, în perioada octombrie 2007, decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocaturi,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 Convenția s-a încheiat pe o perioadă determinată. În convenție s-a prevăzut ca pentru lucrurile profesionale efectuate în conlucrare onorarile să fie încasate de societatea de avocați, iar avocatul Ponta să primească un fix de 2000 de euro pentru care va emite o factură lunară.